Jag heter alltså Mattias Greveld. Jag är verksamhetschef för Vannås konst. Vi är två som delar chefskapet, jag har fokus på verksamhetens utveckling kan man säga, om vi hårdrar det. Jag och Elisabeth Milkvist som är konstnärlig ledare, vi började här, tog över 2011, så det här blir väl vårt elfte år vi ska vi har dragit igång. Vannås konst, väldigt brief så att ni där ute vet vad Vannons konst är ungefär. Det grundades 1987 av Marika Wachtmeister på Vannons. Vi är nu mer, får man lov att säga, en ledande skulpturpark i världen. Vi jobbar med konst från hela världen. Under Elisabeth och min tid så har vi fokuserat på konstnärskap utanför västvärlden för att skildra vad som pågår i världen på Vannos för vår publik. Vi beställer eh, nya projekt varje år. Eh, under åren har det eh, byggts upp en samling på ungefär 80 verk. Varje år så tillkommer några. Eh, vi har ungefär 80 000 besök per år, varav 25 procent är barn och unga- i pedagogisk verksamhet, eh, som är jättestolta för- både för vikten av att förmedla- eh, eh, Kreativiteten och konsten, men det är också våra framtida besökare. Rubriken på, på det jag skulle tala om har jag satt till VRAL Virtual Reality Arts Lab från Skulpturer i en park över VR-frågetecken tillbaka till det immersiva rummet, konstrummet. Och det projektet som, som stöddes av Region Skåne och Kulturrådet pågick mellan 2017 och 2020. Det sprang ur Vanos konst, min och Elisabeths vilja att på alla tänkbara sätt försöka sträcka konst- och skulpturbegreppet. Vi har i parken verk som bara består av ljud. I en skulpturpark så, så, så blir det lite definitionsmässigt märkligt. Definitionen om skulptur är liksom en, en fysisk klump som man kan röra sig runt. Eh, alltså tid, rum, eh, kropp. Eh, I Marianne Lindbergs ljudverk eh, på Vanhoff så är det bara ljud. Och sen har vi allt, där, allt mellan betong eller granit eller bronsskulptur. Eh, uppblandat med, med ljud etc. Men hela tiden så vill vi liksom stretcha detta eh, och se vad, vad, vad saker och ting kan vara, kan bli, hur det kan förändras. Och vi som en väldigt analog plats eh, kanske inte, det kanske inte känns självklart att vi skulle närma oss virtual reality och den världen. Men någonstans så tänkte vi att vi måste försöka förstå vad som pågår där ute. Uh, för att förstå hur vi kan haka i, eller vil vilken plats vi kan ha i det hela. Uh, och vi ville också förstå vad konsten rent generellt hade för plats, uh, kunde ha för plats i formulerandet av uh, virtual reality, som på något vis har ändå fullt dominerats av spelindustrin, och porn pornografin, och krigsindustrin, uh, också kir kirurgin ju. Uh, då när vi satte igång så fanns det liksom inte så många tydliga projekt eller institutioner. Idag har vi liksom Kora eller Acute Art eh, och, och många andra som på något vis börjar staka ut eh, någonting som fortfarande ju är alldeles i början. Eh, vi drog igång som sagt projektet 2017 tillsammans med, med eh, Participation Design Agency som är Johanna Kolljonen och Bjerke Pedersen, båda liksom djupt involverade i VR-världen och i LARPs och så vidare. Och tillsammans med Inter Art Center i Malmö som ligger under Lunds universitet, med Christian Skoberg Jensen i spetsen. Vral var kan man säga, en förstudie till det vi tittade på för framtiden som ett liksom fullskalig eh, experimentell konsthall på nätet. Eh, vi ville som sagt lyfta frågor om konstens närvaro i virtual reality. Hur ser relationen mellan konstnärer och besökare ut mellan fysisk institution och den virtuella? Eh, vad innebär utvecklingen av när det kommer till interaktion, medskapande, tillgänglighet och spridning? Vilka är aktörerna? Vilka är de konstnärliga och institutionella utmaningarna? Hur ändras distributionsmöjligheterna? Kan vi nå fler? Hur skapas finansiering? För konstnärer och konstinstitutioner att producera i den här världen? Vi jobbade, genomförde projektet i, i, i med i researchfas med massor av resor och studiebesök, bland annat till La virtuell i Frankrike, där Oscar var med. En som riksutställningar arrangerade. Vi är också på, till exempel, Ars 17 på Kiasma i Helsinki, som fokuserar på elektronisk och virtuell konst det året. På Ars Electronica i Lins, vi var på future Storytelling i New York. Vi jobbade i otaliga workshops i, i gruppen för att leda hela framåt. Vi hade också black box, det vi kallade blackbox sessions på IAC med producenter och konstnärer med föreläsningar, performances, genomgångar av skisser av olika projekt. Bland annat Lundals sajter visade ett, ett, ett av sina projekt som var liksom i, i början. Vi tittade in i det virtuella projektet under, under produktionen, så att säga, och många andra. Sen avslutar vi det hela med ett publikprojekt projekt på Vannås. Som vi inte från början hade tänkt, men dit vi liksom hamnade, dit projektet ledde oss. Sen skrev vi en rapport på det hela och idag förvaltas projektet av Inter Arts Center i Malmö. Så får vi se lite grann var det tar vägen. Men, men vi på Vannås intresserar oss ju, som jag sa tidigare, för virtual reality- för att försöka förstå vilken roll... Hur vi ska förhålla oss till det hela som en ett, ett synnerligen liksom, analogt, eh, analog destination. Eh, med analoga upplevelser, om man kan säga så. Eh, men vi kom att liksom... Eh, intresset, eller vår uppmärksam gled från VR som sådan till VR som del av storytelling mer generellt och mm. mötet mellan brukaren och deltagaren. Eh, vi såg en, en förstås en väldigt massa eh, fantastiska projekt av olika slag, både på te tekniskt sätt men också konceptuellt. Eh, vi såg också väldigt mycket platta grejer. Där, där man liksom saknade platsen för besökaren brukarens egen fantasi där saker och ting var så detaljerat så att det fanns liksom ingenting att lägga till vilket, vilket är nästan alltid va, vågar man, eller kanske rentav alltid en en, en central, ett centralt moment i konstupplevelsen att man Se någonting, man reagerar på den, kanske inte reagerar. Eh, men man, man, man färdigställer liksom verket i sig själv med sina egna referenser och, och, och, och erfarenheter. Eh, och i, någonstans i det här arbetet så, så intresserar vi oss för att, att liksom nå en vanlig publik, en, en större grupp. Eh, vanlig konstpublik som inte producerar eller studerar eller eh, konsumerar själva framför liksom, eh, i ett spel eller framför datorn, utan i, på en plats. Eh, och så tänkte vi att det här kan funka, väl borde kunna funka. Det vore intressant att kolla hur det kunde funka på Vanåsta för väldigt många, nästan alla, av våra besökare eh, ger uttryck för att oh, vi går in genom grinden och vi går in i en annan värld som omsluter oss. Och vi har aldrig tidigare upple upplevda upplevelser och vi kommer ut nästan som en ny människa. Med nya insikter. Dramatiserar lite grann. Men, men människor eh, blir väldigt omtumlade och väldigt många inte så vana konstbesökare förstår att man kan uppleva konst så som man kan göra på Vanås. Man är ute, det är 40 hektar, man vandrar, det susar i löven och in eller det regnar och så dyker det. Man liksom letar upp ett konstverk eller det överraskar en runt hörnet och, och, och man är inte beredd. Man kan inte koderna som museerna på något vis kräver att vi ska kunna för att uppleva och röra oss på ett korrekt sätt. Utan man är liksom ute på någon form av vandring, ofta tillsammans med hela familjen eller en kompis eller en dejt, eller sin farmor, eller något sånt där. Eh, ganska avväpnande, avslappnande, och så kommer man ut därifrån och vara med om den här omvälvande, omslutande upplevelsen. Och just den erfarenheten som besökaren, brukaren på Vanås eh, ger uttryck för, tänkte vi det är, att, att det vore intressant och, och, och, presentera olika typer av liksom immersiva akter i vår immersiva, analoga miljö. Så då, då avslutade vi, istället för att liksom påbörja att bygga om av en digital plattform- för att presentera konst, så kommer vi att avsluta det hela i ett publikprogram- under förra året, eh, som vi kallade Temporary Worlds, under, under projektet Vral. Där eh, konstnären Lunda Seitel eh, framfördes i symfoni- Missing Room, som är ett projekt där man besökaren får hörlurar och vad säger man man blir blindfolded och har hörlurar. Och sen rör man sig, man blir hållen lätt i handen och så får man bara lita på den som för en. Och så lyssna på de instruktioner och berättelser som kommer i hörlurarna. Och skapar sin egen värld där. Vi, vi hade en LARP. Uh, live Art Roleplay av uh, Björke Pedersen och Lizzie Starks, uh, som heter To the Bitter End, som är, baseras på ett... Det ett, ett kortspel, kan man säga, med instruktioner. Uh, två vilt främmande människor uh, kommer till ett fiktivt café, uh, väntar på uh, sin partner som inte dyker upp, uh, börjar intressera sig för varandra enligt instruktioner i kortet. Man väljer en, en, en karaktär via kortspelet, och så följer man instruktionerna i, i, i, i korten um, och instruktionerna leder så att säga, till att på olika sätt um, bygga en relation. Så, så småningom blir det intim, så leder det till en, en, en, en, en fast relation, man flyttar samman, uh, det börjar knaka man blir uttråkad, det börjar knaka mer, så småningom så faller det hela relationen isär och, och man bryter upp. Men man försöker hålla ut till the bitter end. Eh, en väldigt, för mig personligen, väldigt omvälvande, eh, konstig, märklig, häftig, inspirerande upplevelse. Eh, där man känner sig väldigt utsatt. Eh, eh, men blir förflyttad in i en värld som, som eh, man inte trodde fanns. Och detta med hjälp av liksom, eh, synrika konstruktioner eller instruktioner i, i det här Eh, kort, eh, kortecken, kortspelet. Den framfördes, eh, To the Bitter End framfördes på, på uh, Future Storytelling i New York 2018 tror jag, eh, där människor liksom bara bröt ihop. Det är människor som nyss hade genomlevt en skilsmässa till exempel, eh, bröt ihop och kom gråtandes ut ur tältet där, där, där, där man spelade. Vi hade också olika eh, live art det vill säga samtida dansakter eh, under året som ingick i, i under paraplyet Temporary Worlds. Så, så avslutade vi projektet. Vi gick in i det och ville liksom undersöka eh, konstens roll i virtual reality i formulerandet av eh, dess parametrar. Och vi gick liksom ut ur det med, eh, med, med erfarenheter som vi olika sätt ville dela med, med en vanlig publik eh, utanför spelkonsolerna och utanför The Black Box Session-situationerna eh, och mm. möta den här bredare publiken som på Vanos på något vis hade, viss, har, har, hade och har viss ska jag säga, förförståelse eller man är på något vis beredd på att hos på Vanos så, så, så är upplevelsen Um, um, det finns mycket interaktion och medskapande i, i konstnärligheten på oss. Uh, det var en för oss en spännande resa som börjar någonstans och slutar någon helt annanstans. Men där, summa man uh, vi tog med oss väldigt massa erfarenheter om både vad, vad vi är och är, världen är och kan vara, men också vilka vi är i förhållande till den är och kan vara. Och sen får vi se eh, vad det kommer och, och vad det leder. Det var det hela som jag ville säga om det. Tusen tack! – Verkligen. – Så spännande och tack för att du tog dig tid i ett ja, späckande ja. schema. – finns, finns det några frågor på det där? – Jag såg att du har lagt en länk ju, eh, i chatten, eller hur? Eller, det finns en länk där till Vanhås konst. Jag har inte gjort det, men det är bra att du gör det. Ja. En annan Karin Landström Olsson har gjort det. Toppen, tack för det ja. Karin. Men jag, jag har en fråga, du nämnde, jag tycker det är superspännande, du sa att ni skapade immersiva platser i den redan immersiva miljön. Det där blir mm. ju liksom en spännande metaprocess som jag tänker att vi kanske har framför oss, eller vad tror ni? Eller hur, att det kommer bli mer av det på olika sätt? Du menar kan ja, men Jag kan bara hålla med. Jag tycker det var väldigt modigt av er att, att, att göra det här med, med tanke på, som du säger, att ni, ni ändå är en, en immersiv miljö, men det är en väldigt analog miljö i, i grunden. Så. Men, så, mm. Mm. Det här är väl spännande. Jag kan rekommendera alla som inte har varit där att åka dit. Och ja, men verkligen, ni. Jag ska ge ett, ett kort exempel på vad tror jag, som var en turning point i projektet eh, från att förstå sin roll i VR-världen, till att förstå att VR-världen eh, i grund och botten bygger på storytelling. Eh, och att, att vi tyckte att den lätt försvann. På eh, Future of Storytelling i New York, som en jättemässa där alla stora bolagen är med, men också små konstnärer, eh, som, som jag tror meningen är att de stora företagen ska tanka kreatörerna på inspiration och, och, och idéer. Eh, Bland, bland liksom eh, föreläsningar och, och, och runda bordsamtal med, med tunga, tunga gubbar och gummor eh, från de olika stora bolagen som berättade om, om olika eh, produktioner. Så, så var Sesame Street där. Och vi, vi, man kunde liksom vara med i en workshop med puppeteering. Alltså dock, eh, ni vet, oh, vad underbart! Som, som, och liksom, så tänkte jag, gud, här står vi med små pluppar på fingrarna och liksom <går> spelar, äh, spelar upp något, något, något lite skådespel, en story liksom. Och äh, någonstans där så bara, jaha jäklar ja, det här är, detta är ungefär samma sak. Det är naturligtvis en yes, yes. low tech och det har ingenting med varandra att göra där vi lag. Men det, det binds samman i, i lusten och behovet av att Förmedla, berätta, eh, tell a story och berätta och förmedla. Och det tyckte vi var liksom intressantare i, i slutändan än den specif liksom specifikationerna på, eh, tekniska specifikationerna. Mm. Jag, jag har en fråga också, det har kommit lite frågor, men, men mm. ni har ju verkligen lyckats under de här åren som ni har varit på Vannos att bygga. Det har ju blivit ett besöksmål, precis som Oskar säger. Alla, många åker dit varje år mm. som bor i Skåne och mm. åker som en årlig sommarutflykt och det är mycket turister och så vidare. Mm. Va, hur tänker ni, en fråga var, hur tänker ni framåt? Kommer, kommer ni fortsätta jobba eh, med de här immersiva platserna i den immersiva platsen? Eller hur ser det ut i sommar? Uh, ja alltså, på, på något vis så, som sagt, platsen eh, är det någon slags... Trollsk eh, miljö eh, som man kliver in i. Eh, och vi har, innan det här projektet, parallellt med projektet- och, och nu fortsätter vi efteråt jobbat väldigt mycket med, med koreografer- och dansare som rör sig ut i ofta rör sig ut i parken- och gör platsspecifika, tidsspecifika eh, mobbar, liksom. Så det närmar sig, liknar... Det är liksom immersiva, omslutande, platsspecifika, tidsspecifika händelser. Så att ja, det gör vi. Hur det kommer att se ut, det vet jag inte. Nej. Mer än så. En annan, Ett önskemål var du nämnde alla studiebesök som ni hade gjort i processen. I mm. den kreativa processen. Du får gärna dela med dig vilka de studiebesöken var. Du kanske kan skriva i chatten. Lite snabbt right. efteråt. Sure. Folk kan inte med där. Och andra nej, nej nej. Kan. jag förstår. Ja, visst. Ja. Men tusen tack Mattias. Jättekul och det ska bli superkul att åka och hälsa på er när ni är här i sommar. Välkomna allihop.